Välkommen till Naturliv. Idag ska vi åka ut till älven och grilla. Det är fem och en halv grad. Eh, så häng med! Nu är vi framme. Ska vi bara se så är det inte någon här. Kolla på Sådär. Det var några som mamma kände, så nu ska vi gå och hämta våra saker. Jag nu är det tidigt att börja köra motosjukken när det the överallt. Nu är vi ensam. De får, och det visar sig att det var bekanta till mig som var här. Jag sa ju det idag. Ja, du sa ju det. Förlåt, jag ska inte upprepa det. Så nu ska jag bara in min sista korv. Och sen ska vi väl ta en promenad efter hälven och se vad vi ser. Se om vi ser någonting med det. Det är folk ute och fiskar där nere. Men jag vet inte om de har fått något. Sen så sa jag i förra uppdateringsklippet att jag skulle visa hur man gör när man packar. Eller hur jag gör när jag packar för mindre tälttur. Det kommer nog ta ett tag eftersom. att. För det första så går jag skola på veckorna. Sen är jag ganska trött när jag kommer hem så... Helgerna då försöker man vila, men det kommer jag lovar. Jag ska göra en uppdatering. Jag har en del saker redan i bilen som ligger under lag. Det har jag uppe i takboxen. Sovsäck och tält, det tar jag ju när jag ska ut. Det vill man ju inte ha liggande i bilen eller takboxen av två anledningar. Det kan bli stulet. Ett. Och förstört av fukt och de möbler. Så, sånt tar jag ut när jag ska använda det. Men jag kommer göra en liten film om de få grejer jag har med mig. Beroende på hur länge jag är ute. Men nu är det kort turer, alltså max två dygn. Det är sånt jag kommer visa vad jag ska ha med mig. Jag hade ju tänkt vara att tälta nu i helgen, men det har tö så mycket, så går du ut i det här, då sjunker du ut i midjan. Det är jätteblött. Så det blir ingen tältning, för jag vill inte ha blöt utrustning. Men Nu ska vi grilla klart, och så ska vi ta walk. Ta en liten promenad, visst? Mm. Så vi säger sen. Vad du? Där vägen jag är på väg, jag vill bara se så vi inte glömmer. Det är lite svårt att gå här där de har kört skoter. Ska jag, Ska jag hoppa? Ska jag? Ja, ja, det kan du Följning. Ska vi vara på den här? Stället? Ja, det är ganska djupt ändå. Ja. Se hur mycket snö vi har. Nej, men där har de ju plågkarmarna. Vad gör du? Sitter, <skratt> sitter du fast? Ja, jag måste grava ut mig. Men upp, är det armen? Ja! <skratt> Och så får du snö in i handsken. Sälen har landat. Va? Sälen har landat. Ja, var på Där borta står de och fiskar. Undrar om de har fått något. Så, nu ska vi åka hem. Eh, Vattenhållet på andra sidan. Eh, vi ska åka hem. Och eh, ta lite lugnt, för nu är det ju helg. Så då ska man återhämta sig också, har jag fått höra. Så det är väl bara hemma att göra det då. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!